السلام عليكم خوتي خواتاتي اليوم غادي نقدم لكم اول فيديو في القناه غادي يكون على مشروع ديال متحكم بالاضواء انطلاقا من اف ال استوديو واردوينو وذلك عن طريق الميدي مسيجز وبضبط بالضبط سي سي ميدي مسيجز ما غاديش يكون فانسي كيما كيكون فليسيه بحال هكا ولكن غادي يكون بحال هكا نخليكم تشوفوا الحاجه اجيو تفهموا شنو هو هذا البروجي وهو عباره عن سيستم كيتمد على جوج ديال اليمنت اساسيين اللي هما اردوينو و اف ال ستوديو اللي بالطبع غادي نخدموه في بي سي وغادي على الميدي ميساج باش يتواصل اف ال ستوديو مع الاردوينو اللي الدور ديالو غادي يتحكم لينا في لي ديال من القيم اللي كاينين في هذه الميساج دابا ندوزوا للتفاصيل ونبداو بالميدي ميساج وهما واحد النوع ديال لي ميساج كيتخدموا في الالات الموسيقيه الالكترونيه باش يتواصلوا بيناتهم واللي منهم البيسي هاد الميساجيز كيتكونوا من ثلاثه ديال لي بايت فيهم انواع مختلفه ولكن حنا غادي نخدموا غا بنوع واحد اللي هو سي سي ميدي ميساجيز ولا كما كيتسموا continuous controls messages ولي فيه بالطبع ثلاثه ديال لي بايت البايت الاول كيتسمى ستاتس Byte واللي كيكون فيه النوع ديال الميساج مع شانل Communication وفي هذه الحاله غادي القيمه 11 في ربعه ديال لي بيت الاولى والقيمه ديال الشانل في ربعه ديال لي بيت الاخرين البيت الجوج اللي كيتسمى داتا بايت 1 كيكون فيه الكنترول نمبر اللي غادي يكون محصور ما بين 0 و 127 كيحدد لنا اين الليد غادي نتحكموا فيه وبالنسبه للبايت الثالث اللي هو Data Byte 2 حتى هو كيكون محصور ما بين 0 و 127 و كيكون فيه الكنترول فاليو و كيحدد لينا شده الاناره بالنسبه للليد اللي كنتحكموا فيه ندوز دابا لطريقه التواصل ما بين بي سي واردوينو عاده خاصنا نخدموا السيركوي ديال MIDI انبوت زائد ميدي سبيكيبل ولكن ما يمكنش نخدموا هاد الطريقه حيت كتحتاج فلوس اكثر انما غادي نخدموا حل اخر اللي غنحتاجوا فيه جوج ديال لي بروغرام الاول هو لوب ميدي اللي غادي يكون كفيرتي الميدي اللي غادي نحتاجو باش نصيفطو لي ميساج من اف ال ستوديو والبروغرام جوج اللي هو هيرلي سميدي اللي غادي ما بين الفيرتشي MIDI والسيريال بورت ديال الاردوينو بهذه الطريقه نقدروا نوصلو لي ميساج من اف ال ستوديو للاردوينو دابا ندوزو للسيركيت اللي غادي يكون بسيط وغادي نخدمو فيه خمسه ديال الليد وخمسه ديال المقاومات والاردوينو وكل ليد فيه كاثود اللي غادي يكون متصل بالمقاومه والانود اللي غادي يكون متصل بارضوينو في البين اللي فيهم خطوط متموجة اللي واللي كيتسموا بالسويد مودوليشن بينز اللي غادي يخليونا اننا نتحكموا في الشدة ديال الانارة وغادي نلاقيهم ما بين الجراوند والنيجاتيف ديال البريد بورد وبالنسبة للمقاومة غادي تكون مختلفة بالنسبة للليد اللي غادي تخدم انا بالنسبة للحالة نتاعي غادي نخدم مقاومة ديال 300 اوم دابا ندوز للشرح ديال الكود اللي غادي نخدمه مع الاردوينو غادي نبداو بالتعريف ديال اللييد عندنا 1 غادي في بين 11 اللييد جوج في بين 10 اللي 3 غنديروه في 9 اللي 4 في و 5 غنديروه في PIN 5 وهاد لي بين كاملين بينز اللي عندنا في الاردوينو إنو. بالنسبه للفقره الاخرى بها لي ميساج بايت يعني ستاتيو بايت نمبر فاليو ندوزو دابا للتعريف ديال سيستمي سي دي ميساج الشانل 1 قلنا غادي يكون في ربعه ديال الليبيت الاولى يكون القيمه 11 اللي هي العدد البينير وبالنسبه للشانل الواحد كنربطوا له رقم 0 اللي هي ربعه ديال الليبيت القرين الا اللي خدينا هذا هذا الرقم هذا في لاباز 2 وبغينا نحولوه للاباز دي الرقم 176 يعني هو رقم ميه و ستة و سبعين ندوزو دبا لسيطاب و نعرفو اللد على انهم اوتبوت باش نتحكمو بهم. غادي نديرو السيريال على البوند ميتين و ستة الف حيت غادي نديرو حتى في لوجيسيال باش اننا نخليو تكون كومونيكاسيون ما بينو و ما بين لوجيسيال و غادي نسيفطو واحد الميساج اللي هو ميساج ميدي أه سي ميدي ميساج لان عندنا انا ميه و ستة هو البيط الاول 22 يعني الكونترول رقم 22 وبالنسبه للكونترول فاليو 120 وغادي نشوفوا واش اللوجيسيال كيستقبلها يعني ان كاينه كونيكسيون ما بين الاردوينو واللوجيسيل ندوزوا دابا للتست ديال ليد غادي تيستيوا لي ليد باننا نشعلو كل ليد المده ديال الثانيه اللي هي 1000 ميلو سكوند ندوزوا دابا لللوب وختمت انايا هاد الوايل هادي باش انه ما غادي اكسيكوتي هاد لا حتى كيكونوا على الاقل كتساوي لي بايت لان عندنا هنا ياسيري الافيبل قل من 3 يعني ما حدهم قل من 3 ما غادي ما غاديش يدوز لا ولكن الا الا الا فاتو 3 ولا كيساويو 3 يعني ان غادي يدوز لا يعني راه كاين واحد آه الميدي ميساج ندوزو دابا للتعريف ديال هاد لا فونكسيون اللي هي ميدي غادي نخدموا الدوايل باش اننا نبداو نعاودوا هادشي وغادي نبداو في الاول واش كاين واحد السيريو يعني غادي نشوفوا واش كاين سيريو زعما واحد الميساج في السيريو الا كاين يعني غادي ناخذ ستاتي بايت اللي هو البييت الاول الكنترول نمبر اللي هو البييت الجوج والكنترول فاليو اللي هو البييت الثالث غادي نديرو نشوفو واش ستاتي بايت هو سيس سي, سي اللي كيما عرفنا هنايا على ان هاد سيس سي ميدي هي ميه و يعني الى كان البايت الاول هو كيساوي ميه و ستة يعني ان هاد الميساج هو سيس سي ميدي ميساج فاش غادي يكون سيس سي ميساج غادي نشوفو ان كنترول نمبر غادي نخدمو فيها سويتش غادي نديرو فالكيس اثنين و عشرين غادي نشعلو ليد واحد و غادي نعطيوه ا ان ار اف ديال الكونتر فاليو مضروبه 2 ضربناها ف2 حيت زعما باش نخدموا لو ماكسيموم ديال الان ار اف ممكن تعطينا الاردوينو بريك ندوزو الكيس 23 24 25 26 وهنا هادشي كامل غادي يتعاود لان خدمنا الدويل يعني ما حد كاين واحد الميدي واحد الميدي يعني عدد اللي بايت اللي كاينين فرق طعنا من جوج يعني كاينين ثلاثه الفوق يعني كاين ميدي ميساج دابا غادي ندوزو نشوفو شنو غادي نديرو في بيسي دير لكم ليان ديال داونلود ديال هاد الميدوسات في الديسكريبشن تلي سارجيو وغاتفتحو داك الملف فرار تي اكستريو وغادي يخرج لكم هاد الملفات هادو غادي نبداو اول حاجه بالسيتاب ديال لوب ميدي اللي هو غادي كرينا فيرتيول ميدي كما كتشوفو انا عندي ديجا ندير الانستال باش نعاودو انستاليو واش تشوفوا كيفاش كلووز دابا غادي نعاودو انستالي ندير نستطيع انستارت ندير لانش باش تشوفوا كيفاش كما أن ديجا انو كرييت مع اوت كيفاش كتكريو هادو ناقص باش تشوفوا العمليه من الاول نجيو لهنايا غادي input نقطه الايقونه دي زائد وغادي نمشيو هنايا نديروا اوت بوت نطوعوا على الايقونه ديال زائد وحنا كرينا فيرتيوال ميدي كتبطاو على في يمكن لكم تلقاوه هنا يعني انهم كي يقرش دابا غادي ندوزو نفتحوا السكيتش ديال الاردوينو هذا هو الكود اللي عندنا وغادي ندخلوه الاردوينو غادي نسدو لوجيسيل وغادي ندوزو باش اننا نديرو هاندليس ميدي اللي هو غادي يمكننا من الفيرتي الميدي الاردوينو كما كتشوفو هنايا انني ديجا داير انبوت هنايا ميدي ان ديلو اوتبوت بالنسبة عندي الاردوينو ملينكية الكونتروا كنجيو كنديرو هاد دباغ ميدي ميسيجز باش نشوفو لي ميساج اللي كيتصرفو وغادي نمشيو لهنايا للفايل نديرو بيرفورمنس وغادي نبدلو البوت ريت ل 256 ولكن يقولون كما هو يقولون هو البيت الذي على هذا هو البيت الذي اللي هذا هو البيت ونشوف يقولون هذا هو البيت الذي يقولون هذا هو البيت الذي يقولون هذا هو البيت الذي يقولون هذا الذي يقولون هذا هو البيت الذي يقولون هذا هو البيت الذي يقولون هذا هو البيت الذي يقولون midi settings غادي نعرفو اللي درناه في ميدي كoutput ديال اف ال استوديو غادي نديرو في 0 غادي نمشيو للاد غادي اوت هاد الميدي اوت غادي الشانل الواحد اللي في الاردوينو وغادي نمشيو دابا غادي ليد واحد غادي نديروه في الكنترولر 22 كما عرفناه نديروا اكسبت كنشوف دابا فاش كان نغير القيمه ديال الكونترولر فاليو اللي هي هذه كي تغير الاناره ديال الليد غادي نعرفو ديال ليد الاخرين دابا عرفنا ليد بخمسه هانتوما ليد ربعة كيشعل ليد خمسة ليد جوج ليد ثلاثة دابا غادي نتحكمو بهاد ليد بالأوتوميشن كليبس يعني غادي نردوهم أوتوميشن كليبس وغادي نبداو على هاد الأيقونة هنايا باش يخرجو لنا هادوك الأوتوميشن كليبس اللي درنا دبا غادي نغيروا القيمه ديال هادو غادي تلاحظوا معايا على انه اللييد غادي يمشيوا مع نمشيو هنايا مثلا نشعلنا الليد الاول غادي نشعلنا الليد الجوج نعاود نشعلنا الثالث واجي نديرو شلنا الليد الرابع عاد الخامس نزيدو هنا هو الليد الرابع الليد دابا فاش اللي نطلقوه غادي نجربوا على انه غادي يشعلوا ايه عندنا بالنسبه لهذا اليد هذا كنشعل من الاول يعني نحاولو اننا هاتين زوج دبا شغل لي واحد، 3 4 5 1 3 4 5 وهكا ممكن ديروهم مع الموسيقى وتقدروا تتحكموا فيهم انهم نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم اللي ما شي حاجه يقدر يرسلني على الايميل لغدين خليه في الديسكريبشن وقبل ما خليو لايك وسبسكرايبيو باش تشوفوا محتوى اخر في فيديو اخر ان شاء الله